احبائي انتم مع دكتور عامر جرايسي ضمن برنامج انا مش هيك. اليوم احنا بدنا نتطرق للاهالي ونيجي نقول لهم كيف احنا نعرف شو عم بيصير مع اولادنا داخل الشبكات الاجتماعيه. طبعا لما الانترنت دخل لكل مكان والاجهزه الذكيه متوفره في كل محل صار اولادنا يستخدموا هاي الاجهزه والانترنت بشكل كثير فيه حريه، فيه افراط، وبكثير من الاحيان ما في رقابه كافيه ومتابعه كافيه من الاهل. مهم كثير انه الاهل يتابعوا اولادهم ويعرفوا شو عم بيصير داخل الشبكات الاجتماعية. وعشان هيك بدي اعطيكم بعض النصائح. اول شيء انه احنا نفسنا نعرف نستخدم الشبكات الاجتماعية ووسائل الانترنت على كل انواعها. شغلة تانية انه احنا نثقف ابنائنا شو هو السلوك السليم والخاطئ داخل الشبكات الاجتماعية. كمان نثقفهن بكل موضوع التنمر الالكتروني وخطورته. من جهة ثانيه إحنا كثير مهم نكون مشركاء في حسابات أبنائنا داخل الشبكات الاجتماعية نكون أصدقاء عشان نعرف شو عم بيصير غاد ومهم أولادنا يعرفوا إنه إحنا بنراقب سلوكياتهم هناك عشان نقدر نحميهن من كل الأخطار اللي موجودة في الشبكة العنكبوتي من جهة أخرى كثير مهم نراقب شو بيصير مع أولادنا باليوم يوم لما بيطلع من غرفته لما بيمسك الجهاز هل هو غاضب هل هو مستاء هل هو بيميل للعزله هل هو بطل يمارس ويتواصل مع هاي الوسائل ممكن هذا بدل انه هو عم بتعرض للاذى هناك بهي الشبكه كمان نوصل لاولادنا انه احنا عنوانكم تعرضتوا لرساله مسيئه لتصرف لصوره لمضمون مشبوه مش مريح توجهوا النا احنا البالغين احنا اهلكم احنا ممكن نساعدكم وبالنهايه بقولكم انا عامر انا مش هيك انتي شو